في كعده بيقول حاجه مهمه جدا ان الصوره اللي احنا بندركها ديت لو عملنا فيها شويه تعديلات هيحصل تعديل في الادراك. طب هما عملوا الكلام ده ازاي؟ جت قالت له انت مشكلتك في المكرونه ولا في البشاميل ولا مش عارف ايه؟ ابتدى ايه؟ يقفش شويه طب انا مشكلتي فيه. قال لها بس انا مثلا مشكلتي في البشاميل دي بس. ده اول حاجه صح، ليه بقى؟ لان ده معناه انه ده هو اقر ببلادع مجال الشك انه ما عندوش مشكله في المكرونه واللحمه وعلى دي يبقى انا بقيت بركز على دي جه قال لي مثلا البشاميل مش عاجبني ولا المكرونه باللحمه دي عجباني خصوصا هي بتسيل يبقى جاء على المكرونه وقال لك مثل مثلا مسلوقه مثلا قلنا له خلاص بقى هو من المسلوق احنا نعملها لك في النار زي بتاع الكشري يبقى عدنا دي طب ايه بقى مشيتك في دي قالك البلس بتاع ده بيعمل مين يا قلت له هو ما قالش اي مبررات ولا قال حتى ان البطاطا مشمالي في مشكله ده معناه ان المساله اساسا مش ايه مش بتثير اوي مخه بس احنا عشان نخلص من القصه دي من له ايه يعني انت عندك ما عندكش مشكله في المكرونه واللحمه قالك لا دول زي الفل طب هنعملك مكرونه باللحمه يزعلك الكلام ده في حاجه قالك لا زي الفل انا ايه لازم ما الراشه طيب ونحط فيه ايه البشاميل جرب عجبك عجبك ما عجبكش خلاص يبقى كده ايه اول حاجه كسبناها هي دي تاني حاجه ابتدى نفكر انه نجرب دي اساسا اساسا انا لما اجيب طبق واحط عليه يعني شويه البشاميل على الكلام ده ما هو هو في النهايه نفس الطبق بس هو بدل ما يشوف المنظر ده شبه المنظر أوه. طبعا. زي المثال كنت لسه بقوله. لا. راجل بخيل بطاقة انت هي نفس القصة، هي نفس القصة. هو نفس الموضوع. بس الكلمة اتغيرت. فاهم يعني ان جبت زيادة؟ مجرد بس ايه؟ عمال بجيب من هنا ومن هنا عشان اغير الشكل اللي هو متعقد منه. بس. قول. عايز ايه؟ تعالى باش? طبعوا الموضوع عنه ناس تنتس؟ ها. ده مصور نفسه تنتس والله. احنا <تصفيق> <تصفيق>